તેની અસરો તૈયાર કરેલી છે રમત અથવા તો એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજાવી શકો છો અને આમાં ઉપયોગ થતા ઘટકો વિશે પણ તમે માહિતી આપી શકો છો હવે જોઈએ આપણે કઈ રીતના કામ કરે છે ચાવી છે એ તાર ની અડી જાય છે ત્યારે વિદ્યુત પરિપથ નું પરિવાર જોડાણ થાય છે અને આખું વિદ્યુત પરિપથ કાર્ય કરે છે અહીં ચાવી અને તાર એ પાછળ દર્શાવેલ વિદ્યુત કળ તરીકે જોડાણ તાર ને આપણે વિદ્યુત પરિપથ નું થેન્ક યુ